جس ගැන කතා කරද්දී Oriflame Browns in Pearl එක like ගොඩාක් popular එකක්. මොකද මේක Italian එකක් විදිහට තමයි එන්නේ. ඉතින් මේක ගොඩක් ජනප්‍රියයි. ඒ වගේම හරිම natural colors තමයි තියෙන්නේ. ඇත්තට මේක apply කරලා ඊපස්සේ අපිට හිතන්න බෑ. මේක ඇත්තටම මේකප් එක දැම්ම කෙනාගේ natural look එකම ද නැත්නම් මේකප් එකක් දැම්ද කියලා ඔයාගේ skin එකේ තියෙන natural color එකත් එක්ක වෙනවා. ඒ වගේම මේකේ ගොඩාක් තියෙනවා. එක color එකක් විතරක් මේ pink color එක, peach color එක, ගොඩක් ලොකු color range එක තමයි එන්නේ. ඉතින් ඔයා නිතරම එකක් එකක් වැඩිව භාවිත කරන්න මොකක්ද කියන එක මත ඔයාට මේකෙදි තෝරගෙන රේන්ජස් තුනක් අපි ඉන්ට්‍රොඩියුස් කරලා තියෙනවා කැමති විදිහේ බ්ලෂර් එකක් තෝරගෙන ඉන්න හැකියාව තියෙනවා ඒ වගේම තමයි මේක භාවිත කරන්න පුළුවන් කාලේ ඇත්තටම සාමාන්‍යයෙන් මේක අවුරුදු 3ක් විතර වුණත් භාවිත කරන්න පුළුවන් කෙනෙකුට එක දිගටම භාවිත කරත් ඊට වැඩියෙන් වුණත් පාවිච්චි කරන්න මේක එහෙම ලේසියෙන් ඉවර වෙන්නේ නැහැ ඉතින් ගොඩක් වෙලාවට සැලونز කරන අය ඉන්නවා නම් සෑහෙන්න මේක යූස් කරන අය ඉන්නවා දැනට. ඒගොල්ලන්ටත් භාවිතා කරලා බලන්න පුළුවන්. මොකද යාලට නිතරම බ්ලෂර්ස් එහෙම යූස් වෙන නිසා ඒ වගේම ඩේ ටු ඩේ ලයිෆ් එකේ වාදාන මේක භාවිතා කිරීමේ හැකියාව තියෙනවා. ගොඩක් දෙනෙක් කියනවානේ මේක බලුම ගොඩක් ලොකු ගාණක් වෙනවා කියලා. මම මේක භාවිතා කරන්න පුළුවන් කාලෙත් එක්ක ඇත්තටම ඉතාමත් දීර්ඝ කාලයක් අවුරුදු 3ක් කියලා කියන්නේ. ඒ කාලයක් භාවිතා කරන්න පුළුවන් මේ ප්‍රයිස් එකට ඇත්තටම ගොඩක් හොඳයි. ඒ natural hand craft brush එකක් මේක. ඉතින් ඔන්න <laughs> දැන් ආ